Ilyen kis nép, amelyiknél a szabír az ezüstöt jelent, mert ezek az emberek az ezüstöt kultiválták. Ebből a szempontból nagyon jó gyűjtéseket csináltak a finogor dologgal kapcsolatban, mert valóban azonosságok vannak. De az azonosságok soha nem úgy vannak, hogy na van 8 darab finnugor tő, és akkor ha van egy szavunk, akkor az mindenütt ugyanaz. Mert egy, egy, egy konkrét rokonságnál így kellene lenni, hogy mindegy. Az, az egy ugyanaz vagy az a más. Nem. Ez idestimmel, az amadas az ott stimmel, közös nincs. Kivéve a magyarral. És miért? Hát azért, mert a szabírok <coughs> voltunk mi eredetileg, ezért Biborán született Konstantin leírja, hogy az hozzálátogató Árpátunokák elmondták neki, hogy hát Konstantin úr, eltárs, mit, ami, <coughs> micsoda. Nekünk nem turka nevünk, mint magának itt írni tetszik. Nekünk az eredetünk Szabarti aszkali és aminek szintén rágódnak a megfejtésén már évszázadok óta, hogy az aszfalú micsoda, mert a szabart, azt megértették, hogy a szabarakról van szó. Hát én szépen roppant ész, hogy csak nem jó helyen keresik. Az aszfal görög szó, ebből szármik az aszfalt, és biztosan biztonságosat jel, dó szó. Tehát a biztonságot szerető, vagy a biztonságos szabarok azok, ahogy ívták őket, hogy léírta a konstant is, csak ezt nem feketére, meg mindenre beszélnek, nek, mert különböző nyelvekben ott a környéken van más jelentés. is, de az ógörög, aszfalszóra senki nem gondolt. És, az a, és az, ez meg azért is nagyon érdekes, ez a biztonság dolog, mert a biztonság ugye szoros összefüggés van a renden. A rend az pedig nem más, mint valakinek a saját, tehát a szabadság nem más, mint valakinek a saját rendje szerint élni. És a névben, a szabban, a szabarban tökéletesen benne van ez a szó, ö, ott a szumér szótár meg lehet nézni, nek hívják, az elektronikus és szomér szótár meg lehet nézni. A szab, kérem szépen, pontosan a rennek a gyűjtő szava, fog, a rend fogalmát hordozza, mert ott ugyan a szótárban nincs csak két vagy három jelentés most nem. Jatrim van megadva, ami ugye vágást jelent. Ö, ö, ö, szomér, angol szumér, amerikai angol a szótár pedig. A trim önmagába vágást jelent, ez eddig rendben van. De az országlásztról szótában a trimre, tudjuk az angol nyelv milyen szegényes szókészletekben, három oldal, tehát hat hasát van arról, hogy a trim szót milyen szóva, milyen fogam kifejezéssel használják. És mindegyik kivételnél a rendbehozatalra megy vissza. Kivételnélkül, tehát a szabbal már meg vagyunk. Az ar pedig Semmi más, így a a szótára közve, mint a feldícsér, felmagasztal, még a himnifizál is belefér. Tehát gyakorlatilag azt a fogalmat hordozza, hogy abban a dologban több van az átlagosnál valamiből, bármiből. Tehát a Szabarban a rennek a gyicsőítése, magasztalása a szeretete, hahoz a ragaszkodás van benne a Szabar szóban, hogy az a nép, az volt. És ha arra gondolunk, hogy, hogy, hogy Konstantinápolyban, Hieropolisban, az ördög tudja még hol, Szabar zsoldosok voltak a városi rendben tartók. Már ezt már egyből tett elérhetjük. Vagy ha arra gondolunk, hogy a magyarban, az az arképző, ez igazából a leginkább a foglalkozás. Megy a szél. Menjünk be, és akkor innen a magyartól folytatjuk, mert szél miatt Aha. Nem nagyon meg. Aha, Jó, Na. menjünk be akkor. És volt, igen, ráhagytam a dolgokat. Nem tudom, én nem, nem akarsz, akarsz, hogy hogy hát voltak. Az... nézd, amikor, én elmondom azért, a... Az almandinaknak az alma jellegét. Na, Akkor ő úgy fogja föl, hogy én az alman, alma, almandinmal lévő alma szóból szöttem a dolgokat elő, holott az almandin szó, mint olyan, az egész más jelent, mert ez meg az meg amaz, ami valóban úgy van, csak én nem erről beszéltem. Én arról beszéltem, hogy milyen az alakjuk, meg arról beszéltem, hogy, hogy a, a, az élet gyümölcse is ugyanez, stb. stb. stb. És arról beszéltem, hogy nem vércsepről van szó, hanem almamakról van szó, a koronák magán. De nem az almából levezetve, bár még érdemes lenne egy vizsgálatot csinálni, hogy az alma dinnak a nevem, mert ő jött ki, de ez most nem érdekel engem. De... Mertünk. Mertünk. Na, akkor... Szeretettel köszöntelek... Mehet akkor? Mehet, Szeretettel köszöntelek Ferenc, akivel 2017 Ben, a két a napokon közösen megnyitottuk Széchenyben a nyugati Bástyában a Nimród Tornya nevezetű épületet, ahol nem csak Nimródot mutatjuk be, nem csak Arimán mutatjuk be, nem csak felelevenítjük a Perzsa Legenda annak a mitoszát, hanem magát amiről te három nagyon érdekes könyvet írtál, a Szent Koronát is bemutatjuk a Szent Koronáról te adtad hozzá a Szent Koronáról a képeket és a szövegrészt is. Erről kérlek, hogy legelőször is mondj el nekünk, hogy magán a Szent Koronán kik vannak, kiket tartalmaz a Szent Korona, kinek az arcképei vannak rajta, és ezzel kapcsolatban az érdekességet, mert ez mindannyiunkat szerintem, ha rávilágít, rá rágondulunk akkor nagyon érdekel, hogy kik is vannak ezen a Szent Koronán, ami a magyarságnak nagyon fontos. Értem. Most alapálasztot kellene kezdeni, hogy a Magyar Szent Koronátnak óriási irodalma van a világon, műtárgyak között, úgymond műtárgyak között egyedülálló módon. Azért mondom, hogy úgymond műtárgy, mert igazából a Szent őfelsége ő egy élő entitás, egy élő, nem mondom, hogy isteni, mert ez egy elcsépelt szó erre, egy élő entitás, aki szintén két megjelenési formája van, mert alapállásban az éterteste, a, a, a spirituális teste elkészült akkor, amikor ezek a tervét kigondolták, mint hogy minden dolgunknak elkészül az ételteste, amikor kigondoljuk, és az megvan, megmarad. Az is van egy földi megjelenése, amelyik anyagból van készítve, földi anyagból. És ebben az egy nagyon érdekes dolog, hogy... Ennek az első könyvnek a bemutatóján, ami a Magyarok Világszövetségében volt a megszólal a korona, a Magyar Szent Korona valomása a belépített számok segítségével, ez a furcsa címe van, aminek én csak tolmácsolója és, és formába öntője voltam ennek a könyvnek, mert uh, ihletnek nevezzük azt a uh, lelkiállapotot, amit igazából sugalmazás kategóriájának mondhatunk, csak ez az ítlet, a Bérma neve, amikor nem saját agyalmány és kigörcsült dolgok a végeredmény, hanem így mint egy diktált dologról van szó, ami aztán segíteni őket az ember összeszed. És igazából ennek a könnek a bemutatóján Bakos Batu doktor, a magyarok nagyasszonya Szent Szentkora Lovagren nagymestere a végén a hozzászólások kategória részében felállt, és belemondta oda a mikrofonba, hogy ő nekik, tehát ő neki és valakiknek, akik még részt vettek ezen az alkalmon, amiről beszélt, médiumon keresztül Jézus azt mondta, hogy ezt a koronát ő az édesanyja számára készítette. Ez a mai napig az interneten ez a felvétel fönn van, megnézheti bárki. Már pedig egy elég komoly emberről beszélünk, aki ezt oda kinyilvánította, És itt van gyakorlatilag az a lényegi dolog, amit én azt ismertem föl a koronán a vizsgálatok során, vagy azt ismertették föl velem, hogy ezt az anyagi, földi dolgát úgy mondjam gyalog ember. Se tervezésileg, se Fizikailag, elkészítésileg olyan részetei vannak, amiket nem volt képes megcsinálni, csak mély ihletettségi állapotban. Amikor nem azon gondolkodik, hogy, hogy húzzam, mint húzzam, hanem automatikusan megy szinte a kezen, olyan érdekes ezt elképzelni, de ilyen létezik. Olyan milliméteres pontosságú dolgok vannak rajta. A különböző részeknek az azonos jelentéstartalomba való beilleszkedése, Egyszer egyik rendszerbe aztán, a másik rendszerbe aztán, a harmadikba olyannyira összefüggő, mint a piramisok belső építménye, mert ugye a piramisok is negatív építmények. Azt se lehet egy embernek úgy kitalálni, hogy na most akkor ott leszünk, meg amott leszünk, és akkor nem rajzolom se mert mert hogy rajzolnám, előtte van ez, meg az, meg a masztát tehát azért ebbe gondoljunk bele. És ez is olyan dolog, hogy, hogy például hihetetlen elgondolni azt embernek, hogy a zománc képeknek legnagyobb része 3x4 cm méretű, hát az ugye körülbelül egy ilyesmi méret. Na most ezekben olyan miniatúr rajzok vannak, amit döbbenetes nehéz lenne megcsinálni. De amikor arra gondolunk, na, hogy lerajzolni is elég lenne. De amikor arra gondolunk, hogy ezek a rajzok úgy készültek, hogy 10 mm-es aranyszából megcsinálták a kontúrját az illető részelemnek, azt beragasztották oda, ahova kellett, aztán mindet sorba egymás után beragasztották oda azon 34 cm-en, ahol most látjuk, nagyítva, különösen föltűnő ez, és ráadásul nem látok rajtuk végtelenítési helyet, tehát összeforraszt, nem tudom, hogy csinálták. Meg kell nézni a rajzelemeket, a zártokon nincs összeillesztési elem. És akkor, mikor ezek a tizedmillínéters aranyszálok rá voltak ragasztva az arajlemezre, betették és ráolvasztották. Nincs hőmérő, nincs nagyító, nincs gáz, faszén van, fújtató van, meg tapasztalat van. És ezek a kontúrok ráolvadtak, és ott vannak korrektül, látszik, meg lehet nézni. De nincs vége. Mikor kivették ezt a háromszor 4 centis arajlemezreinkbe, be volt rajzolva aranyszállal a minta, mindegyik összébe is. Ö, ö, kazettába, rekeszbe, annyi üvegport abból a keverékből, amelyik szint akarták, hogy amikor majd megolvad, akkor összese folyjon egy pacának, meg luk sem maradjon a helyén, mert nincs luxe sehol a helyükön. És annyit szórtak bele. És aztán betették, és megolvasztották. Hát kérem szépen gondoljuk végig ennek a technológiáját is. Hát például ott van az, azért a legdöbbenetesebb a mindenható ö, lemezén, a jobb bal oldalon, a napos és a holdas koronk. Kérem szépen a mindenható feje föl mellett két oldalon, lehet, hogy nincs akkor a kép. Nem voszálja a képeket, Jó, azt, világos. Tehát a ott a van a mindenható feje mellett, jobb és bal a napos és a holdas koronk. Tehát akkor a mindenható... Jóisten rajta van a Szent Koronánk? A Jóisten rajta van, mégpedig egy nagyon beszédes megoldásban, mert ö, alapállásban a korona három síkból áll. A legalsó sík a földi sík, amit Abronsnak neveznek mindközönségesen, ezen földi személyek vannak, ekte földi személyek, igazából semmi spirituális ö, közük nincs az egész történethez. Ott vannak először is, ugye hát két oldalt ott van a ma ö, Arkangyalnak, Mihálynak és Gábrielnek nevezett két lény, ami azért egy nagyon érdekes és furcsa dolog. Alapásban abban kell kezdeni, hogy a abroncson, a, föld, a földisíkon lévő személyeknek nem rekezomás technika, a névfölírata, az összes többi rekeszománc, de a névfölírat, akárha egy finom ecsettel odaírkálom, bármikor, ez a lényeg, Aha. hogy bármikor. Uh -huh. Úgy nyilván ez az föltétel, hogy egy nem volt fölírva név, ez lehetséges, ezt én nem tudom, mert csiszolási nyomok nincsenek rajta, hogy valamit lecsiszoltak volna, de bármikor fölírhattam rá, akár 1000-ben, 1200 -ben, 1500 -ben mindegy. E festékkel fő van rá, festve. Uh -huh. Innentől kezdve nem olyan autentikus és eredeti, mint a apostolképeknek a fölirata, ami rekeszbe van foglalva. Uh -huh. Ez lehet, és ez most onnan válik érdekessé nekünk, hogy ugye tudjuk Mihályról is, meg tudjuk Gábrielről is, alapállásba férfi tulajdonságú személyek,